Ravintola-upseerikerho, kaikille avoin lounas- ja tilausravintola sekä suosittu perhe- ja yritysjuhlapaikka. Ravintolasta tekee ainutlaatuisen Lappeenrannan upseerikerhon historia ja siihen liittyvät tarinat ja henkilöt, jotka voidaan liittää teematapahtumiin ja tarinapäivällisiin. Arkisin upseerikerholla voi herkutella maukkaan lounaspöydän antimia. Viikonloppuisin, perjantaina ja lauantai-iltaisin voit valita suosikkisi alakarttelistalta. Tarjolla on myös monipuolinen valikoima erilaisia juomia ja virvokkeita. Ryhmille Upseeri-kerho on ainutlaatuinen vierailukohde. Ravintolan tykistä pääty, rakunapääty ja juhlasali tarjoavat yhteensä 200 asiakaspaikkaa. Lisäksi varattavissa on viisi heti valmista kokoustilaa sekä viihtyisät saunatilat. Lisäpalvelujamme ovat muun muassa tapakoulutuspäivälliset ja Keitri-palvelut asiakkaan tiloihin. Tervetuloa satojen makujen ja tarinoiden pariin!